Pontă, despre mitingul PSD pentru familie, cariaci moral feru subliniere i tereiesc la bucure subliniere Ticu secretarele, au amante mai tinere decât fiicele. Victor Ponta reacționează la subliniere tirea ce PSD va organiza un mare miting în bucure subliniere Ticu Pentru susținerea referendumului pentru familie. Postul premier se dezlântuie la adresa fost subliniereților colegi de partid, pe care îi acuz ce deturnează de mersul în scop politic. Într-un text de oduritate fere precedent, Ponta vorbe pe de despre conduita morală a unor politicieni. Nu mai suport ipocrizia si minciuna unor politicieni care depasesc orice limita a bunului simt. Hai de tista, facem un necurias sa ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu si cum este el in familia a. La ce si me timp să ne spună, liderii noștri politici, cum lasa nevestele acasă în județe, si traiesc la bucuresti cu secretarele, cum au amante mai tinere de cat, fiicele, cum cele comisii promovează iubitele in de la stat, si în consilii de administratie cu salarii mai mari de cat, un medic sau profesor, cum se uita in timpul sedintelor de vot la filme si poze pornografice, cum le în străinătate pe Banii Parlamentului si stau doar în camera de hotel cu consiliera mai tinerea cu 25 de ani de catiei cum dau bani, pune Miruit, copiilor si considera că asta este suficient pentru educație și si familie tradițională. Stiti proverbul. Să faci ce spune Dragnea, nu ce face Dragnea. Dar chiar este el cel care poate să arunce primul cu piatra. Nos de demersul pornit de liberii ai cultelor religioase si altii oameni de buna credință cu o mentalitate tradițională poti sa fi sau nu de acord cu acest subiect dar nu poti sa te uit cum îl confisca niște moral, fără fara rusine. Consider că tocmai niteatorii ar trebui să ia pozitie publica împotriva acestei înjosiri a în care ei cred cu onestitate. Respectul pentru ceva sau cineva nu se face prin mitinguri. Tii iubesti și respecti Sotia, zocul, copiii, părinții, prin gesturi zilnice de bun simt. Asta e normalitate, sa le dai stabilitate, sa incerci sa faci familia sa traiasca mai bine. Trai bun si decent este ceea ce vrea orice familie, tradițională. Adevărul e ca familiile nu traiesc mai bine cu Liviu Dragnea la putere familiile au mai putin bani. Sunt afectate de preturi marite prin inflație, sunt suparate ca vad o politica agresivă, lipsită de bun simț. Familiile tradiționale sau netraficionale își si doresc echilibru și si predictibilitate, vor școli bune și si sigure, spitale curate, respect pentru cetatean, siguranță pe străzi, respect pentru valori. Pentru asta ar merita sa facem metinguri, nu pentru demagogia unor politicieni, ci nici ipocriti. Ultimii din lume îndreptatis sa vorbească despre familia tradițională, sunt Dragnea, Sigasca lui de baronii morali. Acestia doar confisca subiectul și si îl folosesc politicianist pentru învrajbirea societății în câteva voturi de la naivi. Seam ceva am rezolvat, toate problemele guvernarii României si am mai rămas aceasta, acum este clar. Metingul ordonat de prea preacuviosul Liviu-Familistul exemplu, o sa ca si inflatia, o să faca si salariile din sănătate si educatie mai mari, o să aducă fonduri europene si investiti si o să distrugă si statul paralel. De data aceasta nesimtirea este mult prea mare. Demersul lui Liviu Dragnea este încă un exemplu de impostura, minciuna, manipulare și si împingere a Romaniei într-o zonă de societate feudală asupra de baron de strabalati care insa puzează zi de zi în ceea ce nu sunt. Poate acum ne trezim ca societate să si mergem la un meeting adevărat, nu organizat pe bani publici cu oamenii angajați la stat, în care să spunem ajunge, prea multe prea mult.